الله الرحمن الرحيم الأذان له سر غريب أيها الأحبة لو دققنا في كلمات الأذان نجد أنه يبدأ بكلمة الله وينتهي بكلمة الله والكلمة الأكثر تكرارا في الأذان هي كلمة الله سبحانه وتعالى تكررت 11 مرة عدد أول لا ينقسم إلا على نفسه وعلى واحد لأن الله واحد ولكن السؤال كم حرفاً هجائياً يوجد في الأذان في كلمات الأذان؟ 17 حرفاً ما هو سر العدد 17؟ إنه عدد الركعات المفروضة في اليوم والليلة والله أيها الأحبة لا نملك إلا أن نقول الحمد لله على نعمة الإسلام